Трошки посварилися, бо я сказав, що я їду в військкомат, буду сам йти. Почали сваритися. Вона трохи не розмовляла була. Ну, десь приблизно дня 3-4 вона зі мною не розмовляла. Відносилася погано, сварилися, казали, що не буду з тобою жити, Бог знає що. Але він так вирішив, це його рішення. Ми його рішення поважаємо. Я е залізничник, начальник зміни воєнізованої охорони на мені була залізнична бронь. І так само, як п'ятеро дітей, теж бронь, але це мене не зупинило, я добровільно сам пішов в військомат. Пішов я 25 лютого зранку поїхав, мене відправили в Хмельницький, в ТРО. Коли я приїхав туди, мені сказали, що вже все набрано, місць немає, яка я нашого сюди відправляли. Повернувся знову в військомат, а звідти вже відправили в Національну гвардію. Мої обов'язки входить – охорона стратегічних об'єктів».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 Якщо вдруг, не дай Бог, зараз щось буде дитина, то той дівчинка, то папа нас зума зійде. Купили хату два роки назад, поки ми стараємося якісь потрошечки ремонти зробити. Тут я відпочиваю, а там я, у нас хата на три кімнатки, опалюємо дровами. Опалимо дровами, газу в селі немає, взагалі не проведений. Це наша кухонька, ну так електроплитка у нас, а така холодильник, духовочка. Я тут сплю з даною владою. Я люблю математику і люблю рішати приклади. Я люблю читати книжки про природу. Деякі бути рослин, наприклад, борщовик при колонарному контакті зі шкірою. Хочу, щоб папа був вдома, але папа прийняв рішення, щоб піти туди, щоб тут було все спокійно. Я роблю бутерброди, зараз будемо пити чай. У мене улюблений урок «Фізкультура» або «Трудове» і ще «Малювання» я люблю малювати. Хочу бути або художником, або нянькою. Я з ментями деколи дивлюся, а деколи в кімнаті прибираю, коли гразно. Кривач застеляю, ігрушки збираю, бумаги замітаю. Я і чоловік самперед, і захисник своєї родини.